بابا جی وی ای پی او تربوز <آجائے> جائے السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتہ دوستو ابھی آج عید کا تیسرا دن ہے الحمد اور ہم لوگ ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور اپنی اس وقت میں جا رہا ہوں سکول کیونکہ 26 کو نائنتھ کا پیپر ہے میتھ کا تو ان کو بچوں کو تھوڑی سی پریپریشنز کروانی ہے بیٹھنا ان کو گائیڈ لائن دینی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے جانے جی, سٹی کچھ چیزیں لی تھی سٹی سے وہ چینج کروانی ہے اور اور دوسرا ڈش بھی خراب ہوا پڑا ہے ڈش بنوائیں گے بچے کارٹون دیکھتے ہیں بچے مجھے صبح سے کال سے تانگ کریں کہ بابا ٹی وی نہیں چلتا ان کو بھی تھوڑا ان کا بھی مسئلہ حل کرتے ہیں اور میں سٹی جاتا ہوں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سے پودوں میں پانی بالکل نہیں دیا دو تین دن سے پودے سوکھ کے پڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا سیڑھیوں پہ گیس جاؤ بٹنا نا ادھر بہن کے ساتھ چلو ادھر جاؤ میں سیڑھی جا رہا ہوں چلو بائے بائے بائے بائے تو اس وقت میں ہاسٹل میں ہوں بچے پریپریشنس کر رہے ہیں چھبیس ان کا میتھ کا پیپر ہے اور بچے گھروں سے آ ہیں تاکہ جتنا ہو سکے میتھ کو ٹائم دے سکے انشاءاللہ شاء اللہ ہوپ دیٹ ان کا پیپر بھی ماشاء بڑا اچھا ہوگا بچوں کی تیاری ہے ماشاءاللہ بچوں نے پورا سال پڑھا ہے اور آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ ان کا پیپر اچھا ہو جائے تو بچے تھوڑا سا ان کو میں گائیڈ بھی کر رہا ہوں میں بھی ہیں دوسرے میتھ کے اور بھی ٹیچرس ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا اور میت کا پیپر اچھا ہو جائے گا تو ابھی میں چلتا ہوں وہاں پہ سٹی میں نے جانا ہے گھر کے کچھ کام کرنے ہیں تو سٹی چلتے ہیں اور جو جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ جلد جلدی سے کر لیتے ہیں کیونکہ دوبارہ واپس آنا ہے پھر بچوں کو پیپ کے اوپر بٹھانا ہے تاکہ زیادہ زیادہ ان کو ہم ٹائم دے سکیں دیکھیں یہ بچہ ہے جی ماشاءاللہ جھنگ سے یہاں پڑھنے آیا ہوئے ہیں جھنگ سے یہاں پہ کتنے کلو بنتے ہیں ذرا بتاؤ دو سو کلو بنتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ڈفرینٹ سٹیز ہیں ماشاءاللہ اللہ بچہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں چلو بیٹے شاباش پڑھو اور محنت کرو شاباش یہ بیٹھا ہے بیٹا آپ ڈیسکالر ہیں ادھر ہی رہتے ہیں آپ کا سٹی کہاں پہ بہاول پور سے بچہ پڑھنے آیا ہوا ماشاءاللہ سارے اچھے بچے ہیں جی پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دوستو اس وقت ہم پہنچے ہیں بابا تکہ شاپ کے اوپر پیزے والی شاپ ہے یہاں سے پتہ کرتے ہیں کہ اس وقت پیزا اویلیبل ہے یا نہیں ہے لیکن جس طرح کا ان کا سامان فولڈ ہوا پڑا ہے کہ ابھی تک شاپ نہیں کھلی پتہ کر لیتے ہیں جی شاپ بند ایچ اینڈ ایوری تھنگ بند ہے جی اس وقت تو السلام علیکم پیارے بھائی پیارے بھائی یہ بتاؤ کب تک شاپ کھلے گی پیزا چاہیے تھا ڈیلز وغیرہ کھلی ہوئی ہے یہ بتاؤ کہ آپ کی اس وقت جو بیسٹ ڈیل ہے وہ کیا چل رہی ہے آپ کا نام کیا ہے عثمان بیسٹ ڈیل کون سی ہے جی ارے بھائی ڈیلز میں نے الحمدللہ ڈیلز کر دی ہیں میں نے تین چار ڈیلس کیے ہیں تقریباً میڈیم پیزا ہے وتھ کولڈ ڈرنکس اور دو لارج پیزے ہیں وتھ کولڈ ڈرنکس ہیں اور پاستا ڈیلز بھی اس کے اندر ہے اور فرسٹ ٹائم میں بابا تکا پیزا کو میں کر رہا ہوں اور اگر ان کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو میں آپ کو ضرور ریکمنڈ کروں گا ٹھیک ہے اور ان کا نام تو میں نے سنا ہے ایک دو دفعہ میں آیا تھا لیکن میں نے پیزا تو ٹرائی نہیں کیا آج پیزا ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی ڈیلس کیسی ہیں دوستو ابھی آ, موبائل پلازے میں نے موبائل کے ریٹس پتہ کیے ہیں ایک مجھے موبائل چاہیے گھر کے لیے نا پوچھیں اتنے مہنگے اور ریٹس ڈبل ہوئے پڑے ہیں نا موبائلز کے اس وقت میرے خیال میں نیو تو لینا بس سے باہر ہو چکا ہے اور یوز بھی نا آسمانوں سے ان کی پرائزز باتیں کر رہے ہیں تو میرا تو مشورہ یہی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں دو تین مہینے موبائل پرائزز نارمل ہو جائیں گے تب آپ لیں یوز میں بھی نیو میں بھی ادروائز اس وقت ہم لیں گے نا تو ہمارے لیے بہت زیادہ چیزیں ایکسپینسو ہو جائیں گی तो थोड़ा सा समझदारी करें और थोड़ा सा वेट कर लें तो मैं तो थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि वेट कर लूँ और घर के लिए मोबाइल लेना था तो वेट करके अच्छी प्राइज़ में मोबाइल बाद में ले लूँ एक किलो भिंडी दो किलो आलू और एक किलो बैंगन ये जी माशा हासिल की مارکیٹ ہے فروٹ سبزی مارکیٹ اور سبزی وغیرہ یہاں سے ہم لوگ لیتے ہیں یہاں پہ اچھی چیزیں مل جاتی ہیں یہ دیکھیں جی. بابا جی وی آئی پی او تربوز مزہ آ جائے یار ایک نا مگہ بنا کے دو وی آئی پی کر کے مزہ آ جائے گرمی شروع ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو ماشاء اللہ ان کے پاس فریش مٹیریل ہوتا ہے یہ دیکھیں پاستا جی, جی? جی, ہو گئے, پاس है है. گیا اچھا جی یہ میڈیم پیزے کی تھوڑی سی شکل دکھا آہ یہ دیکھیں جی یہ ایک یہ لارج پزا یہ لارج پیزا اور یہ ہمارے پاس کولڈ ڈرنک اور یہ میرے شہزادے ہاں جیو چلیں جی یہ جہاں ہمارے بچے ہیں ماشاء ان کے ساتھ ہماری عید ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کا پیپر اچھا کروایا اور انہوں نے فرمائش کی میں نے کہا جی چلیں جی کوئی بات نہیں موسٹ ویلکم ان کے ساتھ مل کے پیار محبت والا یہ سین بناتے ہیں چلیں جی بیٹا بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں جی دوستو اس کے بعد یہ ویڈیو دو دن کے بعد میں بنا رہا ہوں اور تھوڑا سا میں مصروف ہو گیا تھا بچوں کی تیاری کروانے میں اور الحمدللہ جو ہم نے پیزا پارٹی کی تھی ماشاءاللہ بچوں کا پیپر آج تھا اور پیپر آج ماشاءاللہ بچوں کا میتھ کا پیپر بہت اچھا ہو گیا ہے بچے ماشاءاللہ بڑے خوش تھے اور پیپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نائنتھ کلاس کا پیپر آج آیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا پیپر بچوں کا ہوا ہے بچوں نے پورا سال تیاری کی الحمد بچے بڑے خوش نظر آ رہے تھے تو جو میرا ٹارگٹ تھا جو جو بچوں کی میں نے پریپریشنس کروائی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت ڈالے گا اور سارے کے سارے بچے اچھے مارکس سے پاس ہو جائیں گے تو دوستوں یہاں پہ ویڈیو کو کرتے ہیں ختم ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آز وبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پا.